زوار القناة السلام عليكم تحية واحترام لمتابعينا الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث وسنتحدث في هذا الفيديو عن غضب قائد المنتخب المغربي رومان غانم سايس بسبب عدم احترام حياته الشخصية وقبل الخوض في التفاصيل فضلا وليس أمرا لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب بالفيديو وذلك ليصلكم لكم كل ما هو جديد وشكرا في رسالة شديدة اللهجة أعلنت دول المغربي غانم رومان سايس عن حزنه الشديد بسبب نشر رواد التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية المغربية لصور ظهر فيها قائد كتيبة الأسود مع المغنية المغربية سالم راشد مدعين بأنها زوجته الشخصية وبسبب هذا الافتراء أكد سايس بأنه حزين جدا بسبب هذه الأعمال الغير مسؤولة ومناشدا في نفس الوقت الجماهير المغربيه بعدم التدخل في حياته الشخصيه لانه لطالما حاول الفصل بين الحياه المهنيه والحياه الخاصه واضاف سايس انه قد يضطر باللجوء الى المساطر القانونيه ان استمرت هذه الاعمال الدنيئه وجاءت رساله الكابتن غانم سايس والتي نشرها عبر خاصيه ستوري انستغرام كما يلي اولا وقبل كل شيء اود ان اشكر جميع من سندنا في الفتره الاخيره في بطوله كاس العالم فما حققناه كان نتيجة تشجيعاتكم ووقوفكم بجانبنا، كما اغتنم الفرصة لأوضح لكم وألفت انتباهكم بخصوص مسيرتي المهنية التي حرصت على عدم مزجها بحياتي الشخصية والعائلية، ولكن بالرغم من هذا ظهرت صور ومقاطع فيديوهات عبر الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتي مما جعلني ألتمس منكم عدم التدخل في حياتي الخاصة، أتمنى ألا تنشر هذه الأشياء مرة أخرى وأن لا أكون مجبرا على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق الأشخاص المعنية بالأمر وأنوه بأنني دائما سأستمع إليكم وإلى نصائحكم واقتراحاتكم في سياق أنشطتي الرياضية لكن بمجرد خروجي من الملعب أريد أن أكون قادرا على الاستمتاع بحياتي بسلام برفقة عائلتي مثلكم جميعا وشكرا على تفهمكم وهذه هي رسالة رومان غانم سيس وتمنى أن يتفهم الجمهور المغربي هذه الرسالة وأن يبتعد عن الحياة الخاصة للعبين وإلى هنا وصلنا للختاب شكرا لكم على متابعة الفيديو وإلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم